جوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ فضل النهارده هنتكلم عن حقيقه قرار ال5% من نقابه الاطباء وراي المجلس الاعلى فيه. حتى هيقول لي انت اتكلمت في الموضوع ده متاخر شويه ولكن احب اقول لك اطمنك ان احنا يعني بنجيب فكره فكره او موضوع موضوع نبدأ نتكلم فيه. يعني انا بقى لي اكثر من اسبوع بحضر للفيديو ده حرفيا أكثر من اسبوع بحضر للفيديو ده ويعني بحاول اوصل لنقاط مهمه اقدر اتكلم فيها في الفيديو عشان افيد اي حد وانا في الفيديو ده مش هكون لوحدي انا هيكون معايا صاحبي شادي وهنتناقش في الفيديو ده في كذا نقطه مهمه جدا ممكن بعض الناس او الاغلبيه مش واخدين بالهم منها في الفيديو يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أرحب بصحبي شادي معايا دلوقتي زي ما قلت لكم معايا في مكالمة دلوقتي هنتناقش في حقيقة القرار الخمسة في 5% اللي أصدرته النقابة ورأي المجلس الأعلى فيه، إزيك يا عمليه؟ عامل إيه؟ إزيك يا جمال عامل إيه؟ أخبارك؟ ونتمنى يكون كل اللي بيشوفونا بخير قبل أي حاجة. والنهارده إحنا هنناقش زي ما جمال قال الأقرار بتاع النقابة اللي وقت الخمسة في المئة 5% وهنوضح كل حاجة سواء بالمستندات اللي منزلها المجلس الأعلى للجامعات أو الشروط اللي منزلها النقابة على موقعها. هنبدأ معاكم الأول لأن كان في فعلية عملاها وزاره الهجره والسفيره نبيله مكرم عبد الشهيد ووزيره الدوله للهجره والشؤون المصريه بالخارج بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد العطار وزير التعليم العالي. وفي اللقاء دوت سالوا عدد اسئله وكان بيجاوب عليها المجلس العام للجامعات. وتم رفع الاجابات بالاسئله على موقع المجلس العام للجامعات. يعني شادي يعني يا شادي النقابه كانت نزلت قرارات والمجلس الاعلى قال رايه فيه يعني بمعنى صح يعني هنا في تناقض ما بين قرار نقابه الاطباء والمجلس الاعلى صح كده صح كده وبرضه المناقش كل تابع طيب يا شادي يعني م. اهم يعني كم من اهم الاسئله اللي اتسالت في التنسيق ده اللي بتخص الناس اللي بتدرس في روسيا او يعني عموما في اي دوله بره اللي هو بيطبق عليها القرار ايه هي الاجراءات التنسيق بين المجلس الاعلى والنقابه طبعا احنا اولا نقول ان القرارات اللي نسبت كانت للعموم للطلاب اللي بيدرسوا برّة بس كان معظم الطلاب اللي كانوا بيدرسوا في روسيا معظم الطلاب من المصريين اللي بيدرسوا في الخارج معظمهم في روسيا عشان من كده كان معظم الاسئله بتدور حوالين روسيا. تمام كده. سؤال اتفضل. تمام كمل كمل. سؤال من احنا الطلبه او من احنا الاشخاص بيقول ما هي اجراءات التنسيق بين المجلس الاعلى للجامعات والنقابات الطبيه والقرارات اللي تخص دوله روسيا في هذه المجالات والسنين المقرر تطبيق عليها القرارات. كان يعني السؤال هنا موجه بالعموم للناس اللي بتدرس في روسيا. تمام. على الاجابه ديت كانت بتقول بالنسبه للتنسيق مع النقابات المجلس الاعلى, الأعلى للجامعات يتولى معادله الدرجه العلميه. يعني مش النقابه مش النقابه اللي هتتولى الدرجه العلميه المجلس الاعلى. بالظبط. ايوه بس رجع وقال حاجه قال النقابه تتولى تسجيل الخريجين بدرجه مزاوله المهن. يعني هنا قال لك ايه؟ ورجع قال لك هما وظيفتين مختلفتين وكل جهه مسؤوله عن ايه؟ عن قرار التخصص بتاعها يعني هنا هو ما كان بيحاول يقول إيه؟ انا ماليش دعوه بالنقابه وبالحاجات اللي بتصدرها او بالتصريحات اللي بتصدرها انا جهه وهي جهه لوحدها تمام كده انا هعادل لك اعادل الشهاده طبعا. يبقى المجلس الاعلى هيعدل لك كده كده الشهاده بعيدا عن قرار ال 5% ده المعنى الاصح للكلام بالظبط ما طالما احنا ماشيين على الشروط اللي هو وضحها على الموقع بتاعته كلنا عارفينها بالنسبه للجامعات اللي هو حاططها بالنسبه لكل شيء كلنا عارفينه ما فيهوش صعوبه هو موضحهم بالتفصيل على موقع المجلس الاعلى للجامعات في الشروط وبرضه انت كنت اتكلمت عنها ايه؟ قبل كده صح؟ صح. فهنتكلم دلوقتي برضه ان واحد بيقول بسؤال سؤال برضه قدامي بيقول هل يجب عمل معادله لشهاده البكالوريوس؟ ويشتغل لنا الاجابه كانت ايه؟ اللي هو ان انت ان انت هتعادل شهاده البكالوريوس. بالظبط ليه زينا كده اه اه هندرس وهناخد البكالوريوس وهننزل مصر. واحنا بنسال سؤال كده يعتبر زينا. فقال له ان اي شهاده لازم يتعمل معادله عشان اشتغل في مصر. وبيقول ان اللي بيعمل معادله بيحصل على كافه الحروب اللي بيحصل عليها نفس الدرجه اللي بيدرس في مصر. مصرين. يبقى يعني معنى ده الكلام ده ان انت لما خدت الشهاده درست بره سواء روسيا، انجلترا، المانيا، امريكا، اي أوه. بلد بره واخدت البكالوريوس شهاده البكالوريوس ومعاك ما بيثبت ذلك انت هترجع مصر كده كده هتعادل الشهاده ده القرار مش انا اللي بقول ده الكلام من عندي ده القرار اللي نازل على اه يعني انت لو رجعت مصر هتعادل شهادتك اصل في ناس بتطلع تقول لا ده انا ما عادلتش ده انا مش عارف ايه أحب أقول لك إن بعيدًا عن القرار 5% ده، ده المجلس الأعلى كان منزل القرار ونقابة الأطباء كان منزل القرار. بيقول لك وده موجود على الصايد بتاع المجلس الأعلى. بيقول لك إن أنت لو رجعت مصر ومعاك شهادة البكالوريوس هتعادل الشهادة بتاعتك. وكمان هتحصل على نفس الدرجة العلمية اللي أخدتها اللي بيدرس في مصر، يعني أنت واللي بتدرس في مصر واحد. واحد بمعنى كمان منها ممثل المال. هتمارس المهنة ان هو يعني هتنزل معاه يعني لو حبيت تاخد الامتياز بتاعك في مصر هتنزل تاخد الامتياز هتقبض زي ما هو بيقبض ليك نفس الحقوق اللي هو خدتها بالظبط مفيش هنا تفرقة ما بين الاثنين السؤال رقم ستة في الملاعب اللي على اللي على موقع المجلس الأعلى للجامعات برضو هيكون الملف دوت تحت الفيديو عشان تتأكدوا من اللي احنا بنقوله. ان احنا ما بنجيبش كلام من عندنا. أنا لو بسنا بنكررها هنلاقيه معاكس للنقابة للمج... بقرار النقابه ان النقابه قالت لا مش هتقارن ب 5% حد يقول لي لا ده المجلس الاعلى في 5% هنجيب سؤال لان في شخص برضه سال على موضوع التنسيق بالذات منفصل وهنشوف اجابه المجلس الاعلى للجامعات كانت ايه علي. تمام؟ تمام. واحد هنا اهو ده السؤال اللي احنا بنقول عليه كان بيقول ما موقف نقابه الاسنان بعد الحصول على شكل معادله من المجلس الاعلى للجامعات؟ وهل لها علاقة بمجموع الثانوية العامة؟ يعني بمعنى أصح واحد كان درس أسنان من نقاط في موقف يعني بعض الحصول يعني كان درس الأسنان ونزل يعادل معادلته في المجلس الأعلى للجامعات وهنا بيسأل هل المجموع له علاقة ولا لأ؟ يعني رد المجلس كان عليه إن هو إن المجلس هو اللي بيختص بمعادلة الشهادة وليس نقاط الاطباء زي ما في ناس كتير بتقول لك لا يا عم ده قرار ال5% ومش قرار ال5% ده مش عارف ادرس في عشان قرار ال 5% احب اصلا اوضح لك كمان نقطه ان هم مش هيطبقوا قرار ال 5% بعيدا عن الموضوع ده واللي هو موجود على الصيد فكر كده في الجامعات الخاصه او الجامعات الاهليه اللي هي هم انشاؤها في مصر من سنتين لو جيت تبص على تنسيق الجامعات الاهليه هتلاقيها بتاخد بعيد يعني بينها وبين مجموع الدخول الطب اللي هو الحكوميه 10 اقل من التنسيق ب 10% يعني انت جاي تطبق قرار 5% وانت عندك جامعات في مصر التنسيق بتاعها اقل من التنسيق الحكومي 10% فده كلام يخش العقل ازاي طيب يعني انا مش فاهم. ده كان شيء من ضمن الحاجات الغريبه اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت. صح كده صح صح. وفي مواجهه كبيره قوي او ان هما بيواجهونا احنا بالذات الطلاب اللي في روسيا، انا مش عارف ايه السبب بس هو في مواجهه كبيره قوي للطلاب اللي بتدرس في روسيا. يعني لو بصينا بيجي بيختص بدوله روسيا يقول لك اسمها طب ليه ما بتوش بلاد ثانيه؟ ليه ما بتوش المانيا؟ في مصريين كتير في المانيا. لما معظم القرارات سواء الجامعات اللي اخترعها في روسيا؟ ليه دوت المجلس العالمي أن اللي طبق على روسيا؟ ليه ما جاش قال انا اختار دي في المانيا؟ ليه ما عملش كده؟ مش عارف، مش عارف لان معظم ليه يعني انا من رايي الشخصي للرد على السؤال ده ان معظم اللي بيدرسوا طب بيسافروا روسيا ولكن يعني عشان يعني ارخص يعني مثلا نقول ارخص في مستوى اعلى طبعا من الجامعات في مصر وارخص من الجامعات المصريه يعني كمان بت... شهادتك بتبقى يعني في هنا جامعات الترتيب بتاعها يسبق الترتيب الجامعات المصريه بكثير ده هذا ده صحيح ومركم عايزين نوضح برضه حاجه ان كان شويه بتسال المجلس العالي للجامعات عن التنسيق أنه لا احنا ما اي علاقه بالتنسيق ولا ما بوجدش اي علاقه بالنسبه لدرجاته، احنا كل شروطنا اللي هي معروضه على الموقع. استفي الاجراءات المطلوبه وهتبقى انت كده ماشي تمام وما فيش اي مشكله. كمان انت طبعا. نسينا الرد على السؤال بتاع اللي ساله آه اللي هو الطالب اللي في الاسنان. كان الرد أوه. الرد الرد عليه قال له ان انت تكون مستفي مستفي متطلبات القبول في الكليات المناظره بالجامعات المصريه يعني بمعنى صح تكون استفيت كل المتطلبات عندك الخبره اللي هي تؤهلك ان انت تمارس المهنه بتاعتك تبقى بمعنى صح اتعلمت صح ثاني حاجه تبقى اخذت المواد المقرره او المؤهله ان انت تمارس المهنه ديت وان النقابات النقابات اللي هي نقابه الاطباء لها لها وظيفه مختلفه غير المجلس الاعلى هو بيحاول ان هو ما يخشش مواجهه مع نقابه الاطباء طبعا. لانه هو لو دخل في مواجهه ينفي كلامها طبعا. طبعا يعني مواجهه بس بدون مواجهه لان يعني هو بيقول لنا الصح وفي نفس الوقت مش عايز يواجه النقاب طب هل احنا كده علينا يعني مشاكل؟ إحنا لو كانوا بصينا هنلاقي النقابة هنلاقي المجلس الأعلى للجامعات بيقول لنا حاجة كويسة، بيقول لك إن أنت هتحصل على كافة الحقوق اللي هيحصل عليها إيه يا جماعة؟ اللي هيحصل على الطالب اللي في مصر طبعًا زي زي فأخاف من إيه؟ يعني أنا كده كده ماشي سليمة شتى تتعادل بروح النقابة، طب هنا هنقول نفترض إن النقابة جت قالت لنا القانون 5% مع إن في برضه قوانين هنعرضها لكم، إحنا حاولنا إن إحنا نبحث عن مدى الصحي مدى الصحيه بتاعت قرار ال 5% بحثنا كتير قوي ملعنى من ما لقيناش غير مجرد تصريحات من تصريحات مفيش قانون مفيش قرار نازل وطالع ومختوم موجود على الموقع مفيش قرار مختوم <تصفيق> على الموقع بقرار ال 5% مفيش قرار <تصفيق> تاني مره ثاني ان مفيش قرار مختوم مختوم عن قرار ال 5% في المية وعليه الختم مفيش حاجه على السايط آه اللي انادى بس على السايط المجلس الاعلى للجامعات وهنحط البلف ده زي ما قلنا تحت الفيديو عشان اللي حابب يستفسر اكتر ويقرب نفسه ويشوف هل احنا بنتكلم صح ولا غلط ده ان شاء الله هتلاقوه تحت الفيديو كمل يا شادي. تقلبات الانضمام على الموقع مالهاش اي علاقه لا فيها شهاده ثانويه ولا فيها ان يكون تنسيق 5% طب هل يمكن ان هم يعملوا قانون وما يعرضوش علينا؟ دي هتبقى كارثه في حد ذاتها لانه هيكونوا واقفين مستقبلنا. صح. مجرد يعني بيلعبوا بلعب... يعني بيلعبوا بمستقبل الطلبه الموجوده في روسيا او اي بلد ثانيه. عموما الاغلبيه اللي... معروف ان اللي الطلاب في روسيا. وعايزين برضه نعتقد ونقول مثلا في قانون زي ده بجد او بنسبه 70% او في 80%، هل ده هيضرنا في شيء؟ مش هيضرنا في شيء لان القانون دوت هيبقى قانون يعني غير مناسب خالص بيضر بحقوقي إيه انا ليه؟ عشان انا درست وخدت شهاده وعملت معادله والمجلس الاعلى للجامعات قال لي انت ليه كافه الحقوق اللي بيحصل عليها المصري؟ أنت بناء على ايه مش راضي تديني حق من حقي؟ يعني انا خدت جميع حقوقي من ضمن حقوقي إيه ان انا ابقى في مجلس ابقى في النقابه، ليه مش راضي تديني حقوقي؟ مش عارف، مش عارف ايه؟ نحن نرفع قضية نرفع طبعاً قضية طبعاً يعني أنا شايف إن السنة اتخرج عدد كبير من روسيا ومعظم يعني امبارح امبارح بالصدفة والله كنت فاتح فيسبوك لقيت واحد منزل بوست بيقول إن هو عادل شهادته وبعت الورق للمجلس الأعلى للجامعات وخلاص منتظر الرد من خلال 30 يوم ل 45 يوم إن هو خلاص شهادته هتتعادل بس انا ما استفسرتش من جامعة ايه يعني بس هو اللي اللي قالوا ان هو خلاص يعني ورقه اتقبل وهيعادل وخلاص وبعد كده هيخش على نقابه الاطباء نتواصل مع الناس ديت عشان نعرف عمل ايه مع هل قالوا لهم قرار 5% ولا ما تكلموش؟ ان شاء الله ان شاء الله هنحاول نتواصل معاهم ان شاء الله يعني ونكلمهم ونشوفوا ايه اللي هيحصل ونفيد الناس ونطلع نعمل فيديو تاني والثالث ورابع لحد ما نفيد الناس كلها باذن الله يعني. وعايزين برضو نوضح للناس حاجه لو راحوا النقابه والنقابه على لهم قرار ال 5% دوت ما يروحش لوحده يرفع قضيه يحاول ان هو يجمع 10 اشخاص 12 شخص او يجمع مجموعه يرفعوا قضيه جماعيه هتبقى قضيه مسموعه في نفس الوقت هيقدروا ان هم يجمعوا من بعض فلوس ويوفروا محامي كبير او يجيبوا كذا محامي. بيقدروا إن, هم يعني ان شاء الله باذن الله ما, ما نوصلش للموضوع ده يا وكل الامور تتحل ببساطه يعني وما نحاولش ان احنا نوصل الموضوع لمحكمه ومحامي ونتكلم لان القرار اصلا الموجود على الصيد ما بي يعني بيديك حقوق جميل إن هو مجرد كلام لدرجه ما ممكن برضه ممكن ممكن مش الكلام لغرض ما. يعني ايه العدد الطلاب في روسيا؟ لاي سبب احنا هو فاهم. هو الموضوع مقاعد. في مصلحه يا شادي وكلنا عارفينها، الموضوع في مصلحه وكلنا عارفين المصلحه دي. كلنا فاهمين دوت بس برضه مش عايزين نواجه حد وعايزين برضه نقول حاجه ان احنا نقدر نرجع ونبقى في النقابه بكذا طريقه، بس احنا عايزين ايه؟ نبقى دخلين بطريقة صح وكل الطرق ايه الطريقة انت عارفها يا جماعة كلها ممكن تتشرحها اللي هي.. ان احنا نخش بقى إن احنا, ان احنا لو بتردنا ننزل مصر كطلاب اجنبيين اه صح صح فكرتني اه هنا آه <تصفيق> شادي فكرني ان انت لو مش عايز يتطبق عليك قرار المجلس الاعلى سواء بالجامعات المعتمدة قرار نقابة الاطباء إنك هترجع بلدك أجنبي طيب مش يعني أكيد من الصعب إن كل الموجودين في روسيا يرجعوا أجانب يعني معهم الجنسية الروسية معهم أي جنسية تانية هنا يعني بيبطل عليهم قرار سواء قرار 5% سواء قرار مجلس الأعلى سواء قرار الجماعات المعتمدة ده لو رجعت أجنبي ومعاك الجنسية آه بترجع وتتعامل معاملة أجنبي بتاخد كرمين بتاخد كل المميزات بتدوهالك آه لو انت رجعتلهم اجنبي بس احنا مش عايزين نرجع يعني اجانب آه لبلدنا طبعا آه دي, دي بلدنا ودي يعني اهلنا موجودين فيها فما نتمناش ان احنا نلجا للحل ده يعني ان شاء الله. ودي الاسباب اللي خلتنا نخش في مراجعه وان احنا نقول لا صح ونقول آه قرار المجلس الاعلى قرار المجلس الاعلى للجامعات ده قرار صح واحنا بنحترمه صح مش شايفينه قابل للتنفيذ. صح انما المجلس الاعلى النقابه انت كانت تستخف بحلمنا جيت برضه سمعت النقابه بتقول لما جت جريده في تصريح بتسالهم تب ليه مش عايزين تقبلوهم؟ قالوا لهم عشان هم كده احترموا القانون و وظلموا الناس اللي هم كانوا اتخرجوا اتخرجوا معاهم في الدقاء. ان حد مثلا كان جاب 80% ما يخش كليه تب هو تحال على القانون وقدر ان هو يسافر ويدرس التب وانا ما فيش مساواه فازن نوضح حاجه للنقابه احنا لا هنا احنا في مساواه ازاي احنا تعبنا وسافرنا ودرسنا بره وما بنامش وبنتعب وبنتعب والله مفيش حاجه يعني زي ما بيقولوا الغربه كربه يا ابني يعني الموضوع الموضوع أيوة مش احنا بندفع تمن من حياتنا اقسم بالله ايوه مش مش فاهمين قد ايه معنى الغربه ان احنا حتى نبقى بعيدا عن اهالينا بالسنين يعني حتى اللي في في مصر والله مرتاح اكتر مننا احنا نتمنى ان مصر تفتح لينا ببند الكليات وكلنا كلكم احراقيه ترجعوا تكملوا في, الكل في, في أنا مصر والله كلنا هنسيب مصر وهنعمل ايه؟ هنرجع مصر ننزل على الاقل مصر بس نحن بس نحن آه الله ينور عليك يعني بس اللي هو مش قول ارجع مصر وفي نفس الوقت تحاربني من جهه ثانيه تحط لي اسعار فلكيه اسعار فلكيه يعني في فيديو جاي ان شاء الله في فيديو جاي عن اسعار الجامعات المصريه الاهليه او الخاصه اسعار فلكيه حرفيا فلكيه يعني مش فاهم ايه ده يعني هل نجيب الفلوس دي منين؟ بالظبط برضو ودي برضه سبب في ناس بتبقى جايبه مجموعه تب في مصر وبتسافر برضه. طبعًا. في ناس بتكون جايبه برضه مجموعه جامعات خاصه حكومه خاصه وبرضه ليه؟ عشان, الخصة الخصة ليه؟ عشان؟ إن روسيا رخيصه بالنسبه لهم. هيقدروا إن هم يدرسوا فيها بمبلغ هم يقدروا يتحملوه. صح صح. صح. حتى كمان في نقطة كمان يعني احنا طلعنا بره عن الموضوع ولكن أحب أوضحها هنا في روسيا أنت ممكن تشتغل وتجيب مصاريف يعني الأسبوع بأسبوع ممكن تشتغل يوم يجيب لك مصاريف الأسبوع اللي أنت قاعده تجيب تشتغل يومين يجيب لك برضو مصاريف أسبوع والأسبوع اللي بعده فأنت هنا ممكن تتكيف مع الظروف ديت زي ما كلنا بنعمل معظم يعني 80% أو 90% من الطلبة اللي جت روسيا بتشتغل وبتصرف على نفسها مش كمصاريف جامعه لا بتصرف مصاريفها الشخصيه وبتشتغل وبتتعب في ناس حرفيا والله بتتعب ما بتنام ده صح وبرضه الجامعه بتديون تصريح عمل فبيبقى شغلهم كمان ايه اللي شغالين وبيبقوا خايفين من بريس الكلام ده كله غير صحيح الجامعه بتديهم تصريح عمل تصريح عمل طبعا الجامعه بتديك تصريح عمل بعدد ساعات بتاع شوف انت عايز تشتغل كام فبتديك تصريح عمل هنا الجامعات متساهله جدا مع الطلاب ده كلام ما فيهوش نقاش فيه. وبرضه ممكن تشتغل شغلانه برضه الجامعه بتسمح لك بجوده هتساعدك في دراستك. زي الجمال ممكن مثلا من بدايه سنه أفتى يبتدي يشتغل كممرض في, في مستشفى. ممكن طبعا ممكن تساعده على دراسته بارضه بارضه. يبقى فاهم اكثر بالعمل العملي. احنا بس احنا بنوضح بس اللي هو ليه احنا بندرس هنا بس ده بعيد عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بس ارجع واقول يا جماعه محدش يخاف من قرار ال 5% محدش يعني الكلام اللي نزله المجلس الاعلى هنا بيديك احقيتك ان انت لما ترجع هتعادل شهادتك غصب عن اي حد بيقول لك ما نفسك بالنقابه ادرس ارجع عادل شهادتك هتاخد مزولة مهنتك بالدرجه العلميه اللي اللي هو بنفس الدرجه العلميه اللي بيدرس بها الطالب في مصر ويمكن ليك مميزات تانيه ويمكن ليك مميزات تانيه احب اشكرك يا شادي ان انا تعبتك واخدت من وقتك ولكن احنا بنحاول نفيد الناس شكرا يا شادي تعبتك معايا والله احنا بس زي ما قلنا كنا عايزين نوصل المعلومات دية للناس عشان في ناس لسه طالعه تحضيري خايفه جدا من الموضوع دوت ومش فاهمه اتعمل ايه والله تتصرف لا لا يعني ان شاء الله نتمنى ان احنا نكون افدنا الناس و... ولو حاجه اي حد عنده سؤال طبعا يكتب في الكومنتات مفيش ما... ما مشكله آ... بنرد طبعا ونطلع هنرد نطلع نعمل فيديو ونفهم الناس اي حاجه هم عايزين يفهموها آ... واتمنى اكون افدتكم انا و... وزميلي شادي في, المو... في الموضوع ده وبالنسبه ل... لان الناس كتير اتكلمت في الموضوع ده وسالت اتمنى ان نكون افدناكم آ... والسلام عليكم ورحمه الله